استر في بلاد فارس وفي وقت من الاوقات جابوا اسرى من اليهود وكان من بينهم اب وام لبنت صغيره اسمها استر استر هذه بنت عبرانيه امها وابوها ماتوا وعاشت هي يتيمه وفي دوله فارس كان ملك اسمه احشورياش وزوجته الملكة وشتي، قرر الملك إنه يتزوج تاني، مساعدين الملك إقترحوا إنهم يجيبوا لها بنات من كل الإمبراطورية متاعها، وهو يختار اللي تعجبه، باش تقعد ملكة في مكان الملكة وشتي، الملك عجبات الفكرة ووافق، وكانت إستر. هي البنت اللي جاء عليها الاختيار كان ولد عمها اللي اسمه مردخاي هو اللي ربّاها بعد ما مات بوها وامها مردخاي يمشي للقصر كل يوم باش يتطمن عليها ويسمع اخبارها لانها زي بنته بساطة البنت الصغيرة إستر وأخلاقها هي اللي خلت الملك يختارها من بين البنات الجميلات، الملك حط التاج الملكي على راس إستر، وهكي إستر البنت اليتيمة قعدت هي الملكة.